مرحبا يا اهل الجمايل مرحبا والراسي طايل في فرح شيخ الرجال فايز والكتري عال مرحبا اهل هلا وفيو فينا يا كل واصل شرفوا حفله لصايل يا كريمي مسيدات في حافل سبنا المجنه الكرمي كتساب المراجل من سلايل شماري الشماري والراسي عالي السناعي سطانا يا فلاهم كسب المراتب والنعيم في الشماري احتمال نلقى في سبعة، سبعة. مدح العري برد القوافي في فرح فايز وكل الناس من حالة حنونه العديم اللي ليا من مثل خده ما من صغر سنه وهو يقدم على العز ينونه محمد ايه الفرح في دار الشمالي والنعم في فرح من هو على قومي حول صفافي الكريم اللي تسجل باسمه فعول الرجوله، المواقف تشهد لي مجده ولا شيء من خافي، البطوله شهده واهل البطوله يشهدوا العديم ابن العديم ابن العديم ابن الزنافي لا بتنكسابت الطالت كلمتين تطوله مرحبا والهيل والعود الثمين لجلال صايل، في حفل راعي الكرم والطيب من اول والتالي، فايز اللي على لمجد والطلات صامل، صمله التهمات ترضى الا لتك الدروس الطوالي، مرحبا يا اهل الجمايل، مصطفى والراس الطايل، في فرح شيخ الرجال فايز والقدري عالي، في فرح شيخ الرجال فايز والقدر عالي في فرح شيخ الرجال فايز والقدر عالي جديد في عالم الصوتيات جديد الزفات والشيلات شيلات الفرح قصائد شعرية